Доброго ранку! Вітаю вас в ранковій медитації, щоби почати день з позитиву та налаштуватися на гарний та вдалий день. Для найкращого результату рекомендується прослуховувати цю медитацію, не встаючи з ліжка. Але якщо ви вже піднялися, то просто прослухайте її до початку дня. А зараз я попрошу вас зайняти зручне положення, сидячи або лежачи. Спробуйте відчути зручне положення в просторі. Після ночі у вас можуть бути неприємні залишкові відчуття в тілі. Просто зробіть лбокий вдих і длинний вих. Те місце, яке напружено зараз найбільше. Глибокий вдих і длинний видих в місце, де є напруження. Спробуйте відчути комфорт у тілі та тепло і спокій. Сьогодні буде новий день. Ймовірно, у вас вже є плани, і наміри на цей день. Та ви приблизно знаєте, як він мене. Але буде і новий досвід. Коли ми прокидаємося, ми ніколи не знаємо точно, чим закінчиться цей день. Імовірно, будуть чудові сюрпризи або чарівні пригоди. Зараз ми цього не знаємо. Всі наші думки створюють майбутнє. Кожна із думок створює наше майбутнє. Тому дуже важливо, які думки ви вибираєте зараз, у цей момент. Спробуйте зараз відпустити з вашої свідомості весь страх, тривогу, гнів образу Та почуття провини Давайте залишимо всі негативні переживання Просто відпустіть їх Вони не потрібні для побудови нового дня Це новий день і новий початок Прислухайтеся до себе Відчуйте, як повітря наповнює ваше тіло, а потім залишає його. Дихання це справжнє диво. Повітря проникає всередину, потім проникає в кров і збагачена киснем кров тече по всьому тілу, доставляючи кисень, і живлячи кожну клітинку вашого тіла, це справжній інтелект вашого тіла. І завдяки йому ваше тіло дихає, серце б'ється, ви засвоюєте їжу, цей інтелект неможливо побачити. Ця сила. Дозволяє нам робити все те, що ми робимо щодня. Дозволяє працювати, гуляти та спілкуватися з іншими людьми. Існує безліч речей в нашому житті, які ми сприймаємо як належне. Ми так рідко буваємо вдячні за те диво, яке відбувається щодня. І це диво – це наше тіло. Але як часто ми думаємо про те, що ми вже маємо? Подяка за те, що ми вже маємо, відкриває нам шлях до достатку. Подякуйте всьому, що вас зараз оточує. Відчуйте вдячність предметам, що вас оточують. Твоєму ліжку, на якому ви спали, меблям, що створюють для вас комфорт, техніці, що допомагають вам. Все, що вас оточує, це ваше продовження. Також подякуйте своєму тілу. Воно допомагає вам та справляється зі стресом та навантажем щодня. Подякуйте навіть своєму телефону та іншим засобам зв'язку, які дарують вам любов та емоції у спілкуванні з дорогими вам людьми. Це диво, яке ми сприймаємо як належне. Давайте будемо вдячні за повітря, яким дихає, та інші речі, яких ми не помічаємо щодня, коли ми вдихаємо та навіть не думаємо про це, про те, що дає нам можливість жити. Подякуйте також Сонцю, яке здатне впливати на наш настрій. Також подякуйте людям, що вас оточують. Згадайте, як часто ви сердилися, коли щось шло не так, як хочеться. Дозвольте вашому розуму усвідомити ці види стосунків, що вас оточують. Подякуйте їм з любов'ю і будьте вдячні за них он всі ваші вчителі. Подумайте також про те, що ми завжди маємо вибір, але дуже часто ми не цінуємо його або просто не помічаємо. Дозвольте собі легко і з любов'ю рухатися по життю в теперішньому, висловлюючи подяку за речі, за місця, за події, які колись були або відбуваються зараз. Подяка відкриває шляху наше життя ще й більшому добру і позитиву, примножуючи те, що вже є. Присутні сили подяки – Веде і спрямовує нас, робить ясним і простим наше життя. Все, що нам потрібно зробити, це визнати. Часто ми прокидаємося вранці і поспішаємо жити і контролювати все навколо. Та найкраще, що можна зробити для свого тіла, це вгамувати жагу, та фізично зміцнювати себе, слідувати розуму тіла та піклуватися про нього. Якщо наше життя сповнене думок про любов, то коли ми приймаємо себе, то ми перемагаємо і створюємо те, що є вищим благом і задоволенням для нас. Так, ми можемо створювати наше життя за допомогою вибору думок, які в нас голові. Насправді, ми маємо вибір, про що можемо думати. І цей вибір визначає наше майбутнє. Якщо ми вибираємо думати про образу і агресію, то ми їх примножуємо. Якщо ми думаємо про любов, то ми створюємо любов. Якщо ми хочемо задоволення, то потрібно думати про задоволення. Якщо ми хочемо миру і спокою, то треба вибирати миролюбні думки. Якщо хочемо процвітання, то повинні відкрити себе світові та новим можливостям. Вимовте про себе. Сьогодні я відкриваю себе для нових ідей і можливостей Всесвіту, які течуть скрізь мене. Все, що мені потрібно знати, приходить до мене. Я перебуваю під захистом і довіряю світу, бо він доброзичливий до мене. Давайте Розчинимо негатив усередині свідомості і повторимо цю фразу про себе. Я відпускаю всю злість та обурення і образи. Я щиро вибачаю тих, хто потребує прощення. Я прощаю себе, я дивлюся на цей день з любов'ю, миром, задоволенням і перечуттям добра. Сьогодні спробуйте протягом усього дня повторювати про себе. Я схвалюю себе. Я приймаю себе без яких умов. Я гідний. Я гідна всього найкращого. Я вірю в себе. Я готовий. Я готова до нового досвіду життя. Я готовий. Я готова змінюватися. Нехай цей день буде сповнений любов'ю, тихою радістю, та нехай принесе нові відкриття та знання. Нехай він принесе несподіване процвітання та задоволення. Це ваш день. Це гарний новий день. Це найкращий день вашого життя та новий початок, щоб насолоджуватися життям. А зараз зробіть глибокий вдих і довгий-довгий видих. І відчуйте енергію у всьому тілі. Глибокий вдих, вдихаєте позитив, і довгий-довгий видих, вдихаєте негативні переживання. І ще один глибокий-глибокий вдих, ви вдихайте здоров'я, і довгий-довгий-довгий видих, вдихаєте всі хвороби. Відчуйте, як ця енергія Розповсюджується по всьому тілу. Відчуйте, як ви наповнюєтеся позитивом на кожному вдосі. Відчуйте цю енергію і зберігайте її протягом дня. А зараз поборохні пальцями на ногах і руках. І з задоволенням потягніться. І якщо готові, розключте очі. Встаньте з ліжка та йдіть вперед. І насолоджуйтесь життям. Гарного Позитивного дня!